מה קרוב את שוב פעם? אני מיכל היום אני אעשה לכם סרטון של איך לשדרג את התלבושת אחידה ככה שהיא קצת יותר אה, נורמלית כי כולנו בוא נודה בעובדה מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא אחידה yeah. בקיצור הבנתם למה התכוונתי? אז בוא נתחיל <laughs> אז כולנו רוצים להכניס את הטעם האישי שלנו ואת מי שאנחנו ואת מאפיינים שלנו אז למה שלא תעשו את זה בעזרח תכשיטים? אז כדי לעשות את המרילה קצת יותר פנסי אתם יכולים לשים איזה צמיד או שרשרת או עגילים ככה שנראה יותר יפה ואם אתם רוצים ככה לעלות את הלוק שלכן להיות קצת יותר מגניזים אז אתם יכולים לה... אתם יכולים לא... אתם יכולים אם מותר בזמן השיעור אה, נשקפי שמש אם מותר, לא, לא מותר בזמן השיעור אבל הבנתם כזה לשים את זה פה או לשים את זה על הראש, כן אפשר גם כובע גרב, לא רק כובע טמבל או כובע... אחר, כלשהו שיקה, צעיף, חגורה עוזניות גדולות מסביב לצוואר, כן זה נשמע כאילו אתם איזה בובת רעבה. עוד דבר זה לשים קרדיגן או עליונית או וסט, ככה שירו עדיין את הסמל של החולצה אחידה ו... וזה גם ככה יותר נראה ייצוגי יותר, כן. משהו שנשמע קצת פלוצי אבל יכול להיות מאוד נחמד זה, זה להתאים את האיפור שלכם לחולצה או לבגדים או למכנסיים אני לא יודעת למה, ככה זה יראה יותר... מתאים. ועכשיו אני מדברת אתכם על השחטת רכוש אבל למעל מטרה טובה זה בעצם לגזור את הקצוות של החולצה זאת אומרת תגזרו את השרבולים אם מרשים לכם או שתגזרו חלק מהם אה, תגזרו פה את הצברון ככה זה יראה יותר מגניב, יותר זרוק, פחות אה, חולצה אחידה שמתאמצת להראות שהיא חולצה אחידה תחת שלטון הבית ספר הממשלתי של המורים אתם יכולים סביב המותניים לקשור איזה סווייצ'ארט או חולצה כזאת, דקיקה או לא יודעת מה או פשוט להכניס את החולצה לתוך המכנסיים וזה כל הרעיונות שעלו לי במוח הקטן והציפורי שיש לי סתם לא אני צוחקת, אני צוחקת אז אני מקווה שעזרתי לכם ושתהיה לכם אוכלתה אחידה ססגונית ושמחה ובקיצור תעשו מה שבא לכם איתה זהו, הבחירה בעיניים שלכם אני מקווה שיהיה לכם מנפלא,